Moro, mä oon Hugo. Mä valmistun kokiksi 2021 keväällä osalta. Parasta opinnoissa on ollut työssäoppimisjaksot, niissä on päässyt näkemään ja tekemään ihan kaikenlaista. Opinnot on ollut todella kivoja ollaan päässyt tekemään hyvää luokkahengen kanssa ihan kaikenlaista. Opettajat on ollut tosi hyviä ja on ollut tosi käytännön että teoria ei juurikaan. Tulevaisuuden suunnitelmana on käydä armeija poisalta ja sitten töihin onkin. Findanin ravintola. Osao. Kaikki on mahdollista.